support висок глас и висок тон, да няма слухове и да не си шукаме, ако може да се концентрираме малко, да не си шукаме. Ако нещо ще се случва с някое от предаването, част от екипа, или ще има някакви промени, можахме да го правим звука малко по-рано, това ще се случи и, ще, и информацията ще идва единствено и само от мен. Точно така, Окей ли сме? Да. Окей okay. Успех, колеги, започваме след две минути. Можахме да го правим звука по-рано? Не, защо ще Колеги, дайте една софетка. Дай ми една софетка. Днес стая кърпа, моля те, моля те. Имаме ли време, Жени? Имаме време, но това се вижда. Какво съжалявам. Извинявай се, Плюди. Чакай. Добре. А, господин Макало, заповядайте. Искам още веднъж да ви се извиня е за това, е е е да е да е е. е че ви го пръскаш. Жена ми може на химическо чистене. <свър> Чупихте студиото първи дене. Какво правим? Извинявайте. не знам дали е реално честно да химически чисто не ако устанете Мен ли се разбрахме вече в кой то човек можете се Ало? Ало? Гледах предаването. Уф. Защо не вдигаш? Абе видях, че си ми звъняла, не може да ти вдигня. Нали свършите? И не може да ти вдигня беше преди ефир. Съжалявам, извинявай. Защо жепнеш? Какво става? Да случи се тук нещо. Какво е станало, Страхиля? Да? Без да искам точно в лицето на водещия. Тоест. Еми, те го не беше събрали. Говори за бъдещите си намерения и така надава. Искиха му се в лицето на новия водещ. Естествено, че без да искам да Еми, извини му се. Естествено, че се опитах да. Ало. Опитах се, казвам. Боже, каква глупост. Е, не това ти обясням, точно. Извини му се и да приключвам. Ще опитам пак да. Извини се пак, ако трябва. Ще се опитам да ти обясня сега точно. И направи нещо. се. Извини се пак. Опитах ти казах. Покажи му, че вършиш работа. Завърти се малко около него. Стига си съдържал, ти Трябвайте да се извиня още вътреш Не се. Нелепи инцидент. Не трябваше. Недобра част на новото предаване. Прощавайте. Още веднъж. И моля да ми извините за. Аз настоян да приемете извинението. Ама. Моля ви. Извинявай, ти защо заедно и също говориш през цялото време? Моля ви да приемете извинението ми. Няма да мръдна от тук, докато не приемете извинението ми. Моля ви Шучу, да приемете век. извинението ми. Моля ви. Бе, какво извинение? Thank mm -hmm. you. А, прибрали си? Забави се малко. Добре беше предаването. Да ти че кажа честно, в първият момент адски неудобно ми стана. Цялата тай мосотия. Ама пък после като ме напуши един сняг. не, не, само когато си представих как съм му на човека. Ами. Добре, че си извинил да ти кажа, че един гост познае какви тъпи последствия може да има след това. Това е билевизия, само глупите се разправяш. А извини ли му се в крайна сметка? Голяма глупост. Само това ти се сега. Да ти кажа доста себе, Може и такава нелепа ситуация. Издържи се малко пъти си. е попов, нали? Беше към едните, после към другите. Сега какво? Ще поводи малко. После пак ще дадат много избори. И пак ще отида към ция към Абе... И там по-добре се да добре другите, че удърства малко